ברוכים השווים. נפתור עכשיו עוד בעיות עם מושג עתנה. בבעיה יש לנו ילדה שמחליקה על קרח ברחבת ההחלקה. היא מחזיקה קדור, נצייר את הכדור שהוא בעל מסה של 0.15 קילוגרם, והיא זורקת את הכדור. נניח שהיא זורקת אותו ישר קדימה לפניה, למרות שהיא מסתכלת עלינו, היא זורקת אותו קדימה בדיוק בקו ישר. אמנם קשה לזרוק משהו בדיוק בקו ישר קדימה, אבל בואו נניח שהיא יכולה, ילדה מוכשרת. אז היא זורקת את הכדור ישר קדימה, במהירות שיש לה גם גודל וגם כיוון. היא זורקת את הכדור במהירות של uh, 35 מטרים לשנייה, ולכדור יש מסה, אמרנו של... 0.15 קילוגרם, 150 גרם. נתון שסכום המסות של הילדה והכדור הוא 50 קילוגרם. שניהם נמצאים במנוחה לפני הזריקה, ואז היא זורקת את הכדור. כמו בציור. השאלה היא, מהי מהירות הרתיעה של הילדה לאחר זריקת הכדור? כלומר, עד כמה היא דוחפת את על ידי הכדור? מהי מהירותה לאחור? אם הנחים רגילים למושג רטיעה או רטע, משתמשים בו כאשר יורים עם רווה אז הכתף נרתעת לאחור מכיוון שהתנה נשמר הכדור נושא איתו מסוים ביותו מאוד קל ומוד מהיר לכתף יש מהירות לאחור בגלל שהתנה נשמר נפתור בעיה אחרת בנושא הזה אבל עכשיו נחזור לבעיה שלנו כפי שאמרתי, התנה נשמר, למה שווה הטנה בהתחלה? מהו הטנה התחלתי? נשתמש בצבע אחר. זה הטנה התחלתי. בהתחלה המסה היא 50 קילוגרם, כי סכום מסות של הילדה והכדור, אמרנו ביחד, 50 קילוגרם. כפול המהירות, המהירות שווה ל-0. בהתחלה המהירות המערכת שווה ל-0, ולכן הטנה שווה גם ל-0. הטנה התחלתי... נסמן אותו uh, התן ה-P בהתחלה, p שווה ל-0. מכיוון שהתן ההתחלתי שווה ל-0, גם התן הסופי של המערכת צריך להיות שווה ל uh, מי מה מה בעצם יש לנו פה בתנה הסופי? ממה הוא מורכב? יש לנו כדור שנה במהירות של 35 מטר לשנייה, ולכדור יש מסה של 0.15 קילוגרם. אני אמנה מילחטות היחידות כדי להצטח במקום. אז כפול המירות של הקדור, כפול שלושים מטר לשניה, זה התנה של הקדור. ו Odds התנה של הילדה המחלקה. מהי מסתה? המסת של הלייה חמישים קילוגرام, פחוט זה, אז זה ירבעים 49.85 נקודה שמונים וחמש קילוגرام. נכון? סיינו נקודה אחד כפול החדשה שלה. כפول המירוץ. נקרא לא המירוץ של המחלקה. עכשיו נשתמש במשהו ונראה. אז 5 נקודות 5 ו-10, 35. שווה 5.25. זה שווה ל 49.85 ותשעה נקודה שמונים וחמש קפول למירוד של המחליקה המירוד הסופית. כל זה שווה ל-0, כי המירוד את החלותית היא האפס. נחסיר 5.25 נקודה ארבעים וחמש משני אגפים. נישאר לנו מינוס חמיש שווה שמונים של המחליקה. מה שבעצמם קורה הוא שהתנה של הקדוש שווה ל-חמש נקודה ארבעה וחמש ומכיוון שסח הכל התנה צריך ליתפס התנה של המחליקה צריך להיות 5.25 נקודה ארבעה וחמש בקivo נאפור שלה שווה מינוס חמש נקודה ארבעה וחמש על מנת לחשב את המירוד נחלק את התנה במסה שלה נחלק את שני הגפיים בארבעים ו ונקבל את של המחליקה. אז בוא נירא. המספר השלילי הזה, חלקי ארבעים ותשע נקודה שמונים וחמש, שווה מינוס במרחק מינוס Fs נקודה אחד Fs חמיש, מינוס Fs נקודה מאה וחמש מטר לשנייה. זה מה אני אן, את הקדור במהירות של שלושים מטרים לשנייה, שזו די מהר, אה, היא לאחור. במהירות של בערך עשרה סנטימטרים לשנייה. אומנם היא טירתה הרבה יותר לאט, אבל היא תנוע לאחור. אפשר להסתכל על זה כסוג של כוח מניע. זאת בעצם הדרך שבתילים טילים פועלים. הם פולטים משהו בעל מסה מאוד קטנה, במהירות מאוד גדולה, ומכיוון שהטנה נשמר, הטיל נע בכיוון ההפוך. בואו נראה אם נוכל לפתור אה, בעיה נוספת. אה... לא, אולי מוטב לנו להסתפק בבעיה הזאת ולהקדיש יותר זמן לבעיה הבאה שתהיה אה, קצת יותר קשה. אז להתראות בקרוב.